Hei, i den filmen skal jeg vise deg hvordan du tar en pdf og gjør den over til redigerebar tekst i Word. I utgangspunktet så har du en pdf. Noen pdf'er er bildebaserte. De klarer du ikke å gjøre den funktionen her. I andre igjen så er det noen du kan ta kontroll A for å merke alt og så ta Ctrl-C for å lime det, kopiere det, og så ta Ctrl-V inn i Word for eksempel. Men faktisk, den beste måten å gjøre dette her på, det er å gå på pdf fila i filbehandleren, trykke på høyre mustast, velge åpne i, og så velge Word. Nå trykker jeg på Word, og så går det litt tid, så får jeg, må jeg trykke på OK på det spørsmålet som kommer opp, og da går det litt tid. Det jeg skal konvertere nå er ett dokument på 150 sider. Så det tar litt tid. Men det du vil si, se nå er at nå er dokumentet ferdig. Her er vi inne. Og her er vi inne i redigerbar tekst. Og sånn det er fonter og fontfarger og sånt nå er fremdeles intakt som du ser. Dette er en om ordentlig måte å få tak i redigerbar tekst fra en pdf.